اهلا بيكم في حلقه جديده من سكوير اكاديمي السلام عليكم ازيكم يا بقالي كتير ما فيديو بس معلش بعتذر ليكو دلوقتي هنتكلم عن حلقه جديده 50 خطا ممكن يواجهك في تنفيذ العمود انا كمهندس موقع في 50 غلطه ممكن اغلطها تعمل لي كارثه فتعالوا مع بعض كده ناخدهم واحد واحد وبالخطوات هنتكلم من بدايه العمود لحد النهايه اللي بعد تشطيبه برضو يعني طيب انا كمهندس موقع خلاص هبدا انفذ العمود براجع اللوح الانشائي مع المعماري وارد يكون حصل ابديت لاي حاجه في الانشائي في المعماري معلش والانشاء ما خدش باله منها فتيجي تصمم العمود تلاقيه لك مشكله في المعماري اول خطوه براجع الإنشائي مع المعمات. تاني حاجة درب العمود. اختلاف اتجاه درب العمود. كان في اتجاه محور اكس او اتجاه محور واي لازم ابعارف العمود ده دربه في انهي اتجاه. وشيك عليها مرة واتنين. ده الخطأ رقم اتنين. تعالى على حاجة تلاتة. خطأ تلاتة ده مهم جدا. مهم مهم جدا يا مهندس انك تراجع على حطات العمود. تشيك عليهم. تشيك الحطة دي محطونا كان مزبوطة لأ. المسافة بين عمود والتاني بين سنتر العمود ده والعمود اللي بعده مزبوطة لأ بالشعرة. وهشيك مرة واتنين وتلاتة. ممكن الاسشاري يجي يشيك على واحد اتنين تلاتة ويمشي. انما انت كمهندس موقع لازم تشيك عليهم واحد واتنين وتلاتة وكل العمدان ما تسيبش ولا حد لانه الحطات دي مهمة. هي اللي ترسم معاك باقي ال... المشروع او باقي العمار او باقي ال... ال... ال... البرج اللي انت فيه حاجة تانية وأنا بستغرب منها إهمال وزن العمود طبيعي يا باشمهندس إن أنا أعمل وزن العمود من اول لأخر شوف العمود ده في ميل ولا لأ؟ وكنا اتكلمنا في قبل كده الميل مسموح بيه اللي بنص عليه الكود الكود بيتكلم في اتنين ونص كل تلاتة متر يعني اتنين ونص ميلي في التلاتة متر مسموح لي بيهم أكتر من كده يبقى فيه مشكلة برضو الخطأ رقم خمسة وزن أعمدة الداير بالبلبل مع الدور الأرضي أنا بجيب البلابل وبوزن بيها العمود أعمدة الداير مع الدور الأرضي بشوف لو ده اترحل الدور عندي ولا لا وخصوصا البلكونة تلاقي واحد البلكونة عنده بتاعة العمارة مش كلها ماشية واحدة وده طبعا بيسبب عندي مشكلة فلازم أتأكد إن العمود ده ماشي مع العمود اللي تحت مع العمود الارضي مش مع العمود تحت منه على الارضي فاهمني؟ من الدور اللي انا فيه لحد الارضي. خطا رقم سته وهي وزن البلكونات مع بعض لازم اتاكد ان البلكونات كلها مع بعض يا باشمهندس. خطا رقم سبعه في النجاره كمان اللي هو التنوير خشب العمود. زي ما احنا في الصوره هنا التنوير ده مشكله يا باشمهندس التنوير ده هيطلع معاك اللبانه من الخرسانه واللبانه اللي هي الرمل والاسمنت هيخليها تطلع معاك وده هيوصل معاك المرحلة بعد كده التسويس. الخطأ رقم رقم سبعه وهي تنوير الخشب لا رقم ثمانيه معلش تطبيع الخشب والتزانه مع بعض. خشب التزانه لازم يبقى الخشب دي جنب دي جنب دي جنب دي. ما ينفعش واحده تبقى سابقه الثانيه ده هيخلي معاك شكل العمود وحش ياخد مع... يعمل لك مشاكل كثيره في معالجتها في المحارة. الخطا رقم تسعه وهي عدم انتباه لمقاس الخشب انت عندك الخشب ممكن انت عندك العمود 30 سم انت ممكن تلاقي الخشب انت لو انت شغال على خشب 10 سم ممكن تلاقي, تلاقي معاك عمود خشب لوح واحد 12 سم وانت مش واخد بالك فلا لازم اشيك على الخشب الاتزان واشيك وخش... و... و... و... على المقاس بتاع الخشب بتاعي. الخطأ رقم عشرة عدم تقوية الشدة الخشبية بالاحزمة الكفاية. لازم العمود بتاعي اشيك على الاحزمة دي يشوف دي كفاية ولا مش كفاية? خطأ رقم حداشر الزراجين خصوصا في الاعمده القطاع الكبير لازم اتأكد ان انا مركب زراجين ومظبوطة في العمودة القطاع الكبير. إيه خطر رقم 12 استخدام السلم اثناء الصب. حط سلم كده على عمود ويطلع يصب خصوصا في الصب اليدوي او صب حتى اللي بالبمب يعني ممكن ده يعمل معاك ان العمود يميل منك وانت مش واخد بالك. تبقى انت ظابط الميل بتاعك تيجي بسبب اللي اسمه ده السلم اللي انت عامله ده يوقع لك كل حاجه انت لك كل حاجه انت عملتها يعمل ميل معاك. يفضل انك تعمل ممرات توصلك من عمود من عمود للتاني. ايه بعد كده عندك الخشب القديم ما ينفعش لا اخلي النجار يشتغل بخشب قديم لو انت شايف الخشب بعينك كده خشب متهالك ويسبب لك مشكله اقول له مش عايز خشب انا عايز خشب جديد لان الخشب ده هتيجي تفك الصبه هتلاقي فعلا عندك مشاكل في الصبه بسبب ان الخشب بتاعك قديم إيه الخطا بعد كده احنا وصلنا للخطا رقم 14 مراجعة أماكن قص العمود. لازم أشوف أنا العمود ده موجود عندنا اللي هو مثلا بقص من العمود لو العمود مثلا 60 ستين في 60 في 60 مثلا في الدور الأول لو أنا طالع في برج مثلا هاجي على اللي بعديها ألاقيه بعد ثلاث أربع أدوار ألاقيه بقى 60 في 50 فأنا لازم أعرف أنا هقص من أنهي ناحية؟ من الأربع أجناب هقص المسافة ولا هقص من جنبين بس ولا هقص من جنب واحد؟ لازم أراجع الحاجات دي. واتأكد منها. طيب، آخر خطأ معانا في النجارة وهو زيادة ارتفاع العمود عن ارتفاع الحرم اللي بنص عليه الكود. نيجي على الخطأ اللي بعد منه ودلوقتي ندخل على الحدادة. لازم أراجع أقطار العمود. شوف الحديد ده القطر المفروض معايا قطر ستاشر. أتأكد الحديد ده أنا هستخدمه قطر 16. الخطأ اللي بعده رقم 18 تكثيف الكنات، لازم أشوف إن الكنات متكثفة في أول متر وفي آخر متر ولا لأ، أو حسب المواصفة عندك بتقول أماكن التكثيف قد إيه أول متر ولا أول نص متر ولا لأ، حسب إيه المواصفة اللي عندي إيه، الخطأ رقم 19 وهو زيادة المسافة بين فرعين الكنات عن 30 سم، يعني فرعين كان ما المسافة بينهم تجيبهم عن 30 سم، لو زادت بحول الكنة دي من عادية كان صندوق أو كان حباية. الخطأ رقم 20 قطر الكانات الكانات ما يقلش عن 8 وغالبا ده اللي بقى موجود في السوق دلوقتي ما عادش في حد اقل من 8 اقل قطر الكانات يا باشمهندس 8 اقل من كده بستخدمه بقى في الزراجين في اي حاجه ثانيه الخطأ رقم 21 وهو استخدام حديد مصدي ما ينفعش يا باشمهندس استخدام حديد مصدي كنا اتكلمنا في فيديو هسيبهولك في الديسكربشن ازاي انا ب... ازاي افرق بين الحديد المصدي والحديد المتاكسد وازاي بعالج الحديد المتاكسد ده لازم اصلا فرق حديد ده انما حديد مصدي ما ينفعش يشتغل طبعا يا با خد رقم 22 وهي تكريب أشا... أشاير إن أنا أقرب الأشاير بصورة غير مطابقة للمواصفات. لو الموضوع عندك لازم المواصفة بتقول إن عندك بيكون واحد لستة. فلازم أتأكد إن أنا بكرب الأشاير إن أنا بعمل حسب المواصفة ولا رقم خد رقم 23 والمسافة بين بتقول إنه لا تزيد المسافة بين السيخ المربوط والست... والسيخ الغير مربوط عن 15 سم. الخطأ رقم 24 عدم عمل قفل كان بشكل تبادلي. الكن القفل بتاعها بيبقى عكس بعض لو ده يمين اللي بعده بقى شمال لو ده شمال اللي بعده بقى يمين وعكس بعض وكده. طيب تيجي على ال... على الخطأ رقم 25 وهو صغر قفل كان. قفل الكن بيبقى عباره عن العادي بتاعه اللي بيقول عليه بيقول ان هو عن 60 بيقول لك هو 60 فوي. بس في البحث معانا في الموقع إن هو بقلش عن 10 سم، ممكن 10 11 12 15 بس هو بقلش عن 10 ده اللي في الموقع. تيجي على خطر 25. بقول لك عدم عمل كان طايره في آخر عمود. لازم أعمل كان طايره، كان طايره دي بتحافظ على أماكن أشاي دي. كان طايره اللي هي أصلا كان عيون لو إنت عارفها. دي صورتها دي صورت كان عيون. تيجي على الخطر رقم 27 وهو عدم وضع سيخ الحديد في ركن الكنه لازم سيخ الحديد يكون محطوط في ركن الكنه في الزاوية بتاعت الكنه كده احط السيخ القشير واربطه مكانه اه تيجي على اللي بعده خطر رقم 27 وهو استمرار كانات العمود في الكاميرات والسقف كانت العمود ده شيء اساسي بتكمل معايا في اي حاجه لو في كاميرا لو في سقف لو في قاعده في اي حاجه لازم كان دي تبقى مكمله كانت العمود معي. خطر رقم 29 وهو الكبر او صغر الكبر الخرساني الكبر الخرساني ما لا يزيد ولا يقل الرنج بتاعه في العمود 2.5 في القعدة من 5 ل من 5 ل 7 طيب خطر رقم 30 وهو عدم التربيط الجيد بين الاشائر الموجوده والاسياخ الجديده لو انا مثلا بعمل أشاير الدور السياخ بركب أسياخ الدور الثاني بتاكد ان انا ربطت أشاير الدور التاني مع أسياخ الدور الثالث مظبوط. خطأ رقم ترتين وهي ارتفاع اول كان عن 5 سم لازم اول كان بتبقى أول بعد 5 سم من ايه خرسانه الدور السقف اللي تحت مني يعني اللي معايا في الصوره دي ايه غلط. خطأ رقم ترتين وهو ان انا ما كان عيون كل واحد متر. تيجي على الخطر رقم 33 تركيب البسكوت. لازم اركب بسكوت يا باشمهندس عشان احقق الكفر الخرساني اللي انا بدور عليه. خطر رقم 34 وهو قص سلك الرباط عشان الصدى. لازم سلك الرباط اقصه او بدخله جوه الخشب واصب عليه ما يبقاش فانش معايا بره انما لو صبت شويه بره هي الصدا هيكلوا والصدا دي هتدخل هتاكل وتدخل جوه الخرسانه وتوصل لحاج دي طيب نيجي على الخط رقم خمسة ثلاثين وهو قصر طول اشاير سيخ حديد. اشاير السيخ حديد دي تبقى اشايرة. طبعا طب لو, ح... لو اشايرة هتطرى زرع. طب هي ركوت بيقول لك ايه? يا اما تبقى متر او ستين الفويل. ايهما اكبر. يا يعني اما تبقى متر او ستين الفويل او تبقى العرض او يعني شوف العرض بتاع العمود مثلا هو ستين في ثلاثين يبقى انا عندي ايه ثلاثين يعني بقارن بين, بين العرض الصغير بتاع العمود او ستين الفاي او متل باخد اكبر قيمة فيه خطا 35 ان انا منظفش الاشائر قبل الشغل انا خلاص بقى هركب حديد اسياخ الدور التاني بنظف الاشائر بتاعت الدور التاني دي لازم تنضيفها من صب خرسانه من صدأ من العوامل الجويه من اي حاجه لازم انظفها قبل ما صب عليها واركب عليها حديد دي. خطا رقم 37 وهو عدم استيفاء على الكانات لازم عادي الكنات تبقى مظبوط في العمود شوف انا مطلوب مني في اللوحه كان احطهم بحطه في المتر. كده احنا خلصنا الحديد، تعال نصب على صب الخرسانه. تعال اخش معاه على الخط رقم 39. صب الخرسانه ان انا ازود ميه الخرسانه بشكل عشوائي. ما ينفعش يا باشمهندس انت يجي لك ماسك الماسك البامب، ايه باشمهندس نزود ميه انت تقول له زود، هو بيريح نفسه وانت اللي بتلبس في الاخر. بعمل السلامب تيست. اول وبناء عليه بقول له ولا ما تخفهاش؟ طيب احنا كنا اتكلمنا عملت فيديو قبل كده عن سلامب تيست بشكل مفصل وممل وكل عمود نتيجة السلامب تيست بتاعه كام؟ الكاميرا كام؟ هبقى سيب لكم برضه اللينك بتاعه في الديسكربشن تبصوا عليه كده وتشوف السلامب تيست بشكل أوضح وفيديو من الموقع كمان يعني. الخطأ رقم 40 الناس تستخدم غير صالحه. ما ينفعش ومنصب ميه ميه صرف ولا ميه اي حاجه لا لازم ميه نظيفه ميه صالحه للشرب ان انا اصب بيها طيب الخطر رقم 41 وهو عدم رش الخشب بالميه قبل الصب لازم قبل ما اصب ارش الخشب ده كله واشبعه ميه طب انا ما عملتش كده هيجي اصب اعمل ايه هيجي الخشب ده هيمتص كل الميه اللي في الخرسانه يبقى انا الخرسانه بتاعتي ايه خلصت انا الميه فما اتفعلتش ما حصلش تفاعل كيميائي ده بيحصل جوه الخرسانه. الخطأ رقم 42 استخدام الهزاز بشكل عشوائي، بشكل مبالغ فيه. ده هيقدم معايا الى انفصال حبيبي او الهزاز ده يلمس الحديد. الحديد, الحديد الموجود في العمود ده. هيقدم هيقدم معايا لانفصال حبيبي. طب لو انا ما استخدمتوش هتلاقي عندك تعشيش، وهتلاقي عندك بلاوي لما تيجي تفك الخشب. يبقى أنا بستخدمه لبضع ثواني. لا بزود ولا بقلل. الأعمده الأطول الخطأ اللي بعده ونصب أصب الأعمده الأكثر من 3 متر مرة واحدة. طب أنا لو صبيت العمود مثلاً عندي عمود أربعة متر متصبه مرة واحدة. كسرت الزلط كثيرة. فالأقيه نزل لتحت، والأقيه اللبانة هي اللي فوق. ده هيقدم معاه ايه لانفصال حبيبي. هتلاحظ هنا في الصوره ان هو صب اول ثلاثه او اتنين ونص عمل زي مجرى كده او شباك صب منه بعد كده شال المجرى ده وقفل الشباك ده وكمل صب. ما صبوش مره واحده. تيجي على الخطا رقم 45 وهو عدم الدمك الجيد في منطقه التقاء العمود مع الكاميرا، المنطقه دي خطيره جدا يا باشمهندس، التقاء الكاميرا مع العمود دي منطقه خطيره. لو انا ما عملتش كده هيحصل معاك زي المنظر ده. فانا لازم ادمه جايين في جيدا في منطقه العمود مع الكبر. رقم فك الشده الخشبيه العمود قبل 48 ساعه، انا بفك الشده الخشبيه بتاعت العمود بعد 48 ساعه. طيب الخط رقم 47 وهو فك الشده الخشبيه بعنف. تيجي إيه كده تلاقيه دخل بعدها بيمين كده لازم افك ارش الخشب كده وميه عشان ايه السوس بتاع العرموس بتاع الخرسانه او الزاويه بتاعتها ما تتكسرش فانا برشها و برفق كده وفك الخشب بتاعي ما اتغشمش عليه. طيب خشب 48 وانا خلاص فكيت برش الخرسانه دي بالميه لمده اسبوع. وكنت انا عملت فيديو برده سيبوكو في الديسكربشن عن رش الخرسانه بالميه. ليه انا برشها وبرشها كلها قد ايه والتفاصيل دي كلها. الخطأ بعد كده السباك او الكهربائي. ما سبوش يوصل للمنظر ده. المنظر العشوائي ده. ده مصيبة اقتله ما ينفعش يكسر في اي شكل الأشكال في العمود. عايز يمد السباكة بتاعته. عايز يمد الكهرباء ينزل تحت على الارضية ويرفع الكوع بتاعه زي ما هو عايز. ده ما ينفعش عدل الخرصانة بالسباكة ويكسر في العمود بالشكل العشوائي ده, ده باختصار. اهم او او 50 خطا انت كمهندس موقع ممكن توقع فيهم وانت مش واخد بالك اتمنى يكون الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب للقناه ويا ريت تجاوب على سؤال الحلقه في الكومنتات وشكرا جزيلا ليك